О світло пра Крови діло причисте, в моєму серці замешка. Ти нічого шея, тож сир на мусах копрозрі Oh Чисте, моїм серці замешкайте знову. Припадаю до Тебе, і Христе, Щоб озбути скотельний боков. Чиста крови і тіло причисте, Моїм серці замешкайте знову.